هي شعب الايمان وهذا محور مطروح معنا في الدين القيوم ما, ما هي بلا. شعب الايمان في اوجيالنا؟ نقاط والله يعني في مثلا من يعني من شعب الايمان الكثيره فهم لا اله الا الله سيدنا نحن, سيدنا نحن, إلي نحن, إلي نحن ما, فهم ما فهمنا, فهمنا. لا, لا, لا لا لا فهمها ابو جهل وفهمها ابو لهب ابو جهل فهمها؟ طبعا لم بلى ما هو لم يؤمن لانه فهم ان لها مقتضيات مش جرد ان نقول آه. لا فهم ان لها تبعات ما يستطيعوا فعله لا, لا لا لا قالوا يا ابا يا ابا الحكم لما انظر بس إلى تركته تركت محمدًا يخرج فيلحق بصاحبه ويصل كلاهما إلى إلى يثرب، لما لم تكسر عليه بابه وتأخذه من فراشه؟ ماذا قال؟ م. قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد؟ بالله وهو عدو له وهو عدو له وهو ضده ويريد قتله وينكر فكرته وينكر دينه وينكر شريعته لكن فيه سقف للمفاهيم الان تكسر الابواب وتهدم البيوت على رؤوس من فيها وتوضع تحت أه. التجسس ماذا نقول لله يوم القيامه؟ سبحانه ماذا نقول؟ يعني بالله عليك اضرب لك مثال بسيط خالص هل خطر ببالي او قرانا في التاريخ ان ابا جهل قال لام جميل حملت الحاضر زوجه ابي لهب وقال دعني أراقص زوجتك هذه الرقصه لا والله كان ابو لهب جبع عدد كان دمره سبحان الله فيشتغل عليه بالارهاب يعني هذا هذا هو العربي قبل الاسلام شفت كل فضيله الشيخ يعني شوف جاء الاسلام ليتمم مكارم الأخلاق يعني العرب كان عنده مكارم كان عنده مكارم ابو سفيان لما دخل على هيرقل وقاعد يسألوا عن محمد كيف وكيف وكيف،, وكيف. وبعدين أبو سفيان وده إيه؟ كان لسه ما, ما, ما دخل الإسلام، والله لولا أن يؤثر عني أني كذبت لكذبت، يا شوف الله شوف أكبر شوف خوف أبي سفيان الذي كان ما زال على كفره يخاف أن يكذب وهو عدو لرسول الله يكذب على عدوه يكذب على لكن لا خاف أن يؤثر أنني كذبت يعني الكذب